У класі безпеки діти переглядають навчальні відео. Після відповідають на запитання вчителя. Представник поліції, ось, будь ласка, твоя зона, розкажи нам, що там. Ми не можемо чіпати е, е, предмети, наприклад, міну. Так. Є а ще, коли телефонуємо в поліції, мути 102 минулі. Так ти розуміє. <гіротворення> коли самомувати треба? Коли що То, коли хтось та. украв. Так. Коли І що так бормоче? Що Правильно, коли розбійник, бачите, Другокласники Гліб та Вероніка вже знають, як викликати поліцію та інші правила безпеки. Вони тушать пожежі. Що не треба чіпати всякі речі, якщо ти їх не, не, не бачиш і не знаєш, тому що якщо ти їх чіпнеш, і воно зарв'яться, ти летиш, ти можеш себе сломати позвоночок, коліна або руку, або навіть шею. Що-то упало на голову, і твоя голова не розбилась. Я вчила, що не треба торкатися мін. Якщо ти побачиш десь міни, то треба зателефонувати 101 або 112. Якщо ем, світить... Жовтий треба приготуватися, а якщо світить червоний, то тоді треба ждати. Вчитель захисту України Геннадій говорить: "Основна мета навчити дітей основам безпеки життєдіяльності та цивільного захисту". Миколаїв, який знаходиться у фронтовій зоні, при фронтовій зоні багато місць, які зараз заміновані, десь не вибухнули, ще якісь там Міни, снаряди, ну, де якісь врукові пристрої. Тому діти повинні знати, як їм поводити себе під час, десь в якійсь місцевості, незнайомої, але і знайомий. Якщо побачили якісь там предмети, підозрили різне, як їм потрібно діти. У класі облаштували локації з необхідними речами та приладдям для кращого засвоєння матеріалу. Директорка закладу Юлія Мельниченко каже, для школярів важливо, щоб їм саме в ігровій формі подавали інформацію. Їм дуже цікаво працювати, наприклад, з наліпками. Вони бачать цю наліпку, вони її можуть розподілити, що безпечно, що небезпечно, і тим самим вони це все практикують. На практиці вони дізнаються, що можна, що не можна. Костюми, так, це нам рятувальники надавали, дещо батьки нам теж допомагають дуже щось вчителі приносять. Тому ось так поступово-поступово ми наповнюємо і надалі плануємо наповнювати нашого кімнату. Заняття тричі на тиждень проводять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Клас безпеки рекомендовано створювати відповідно до цих вимог він повинен складатися з п'яти основних зон: це ігрова зона, зона мінної безпеки, до медичної допомоги, зона пожежної безпеки, медицини. Та також можливо їх цей клас доповнювати іншими зонами. Здебільшого дітям дуже подобається, тому що це нове, дуже цікаво їм потрогати, прийняти участь, приміряти там одяг. За словами Олександра Русловського, в Миколаївській області працює чотири класи безпеки: один на території Первомайського району, другий в управлінні ДСНС, третій в приватному шкільному закладі та четвертий у Вознесенському районі. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.